طرحتم عملا تركيبياً ينحو التركيب وليس صار وبالتالي فهو يلامس الافقيات بين اكاديمي وبين البيدغوجي في عملكم هذا بالنسبه للسؤال الاول، السؤال الثاني اشرتم الى ان كتابكم تاريخ المغرب المعاصر موجه تريدون له ان يقراه الطبيب والمهندس هل يمكن ان نضيف الى الأصناف المتعدية كالفعل السياسي وصنع القرار السياسي أه، وكنت قد أشغطون إلى أه، أن صياغة السياسات وقرارات السياسية أه، في الدول الأوروبية والأمريكية أه، أه، يساهم فيه المفكرون ونردلون الكبار أه، فيمكن أن نستطيع من, أه، من هنا أن نكون في كتابكم هذا توجهون رسائل وإشارات إلى الفاعل السياسي وإلى صنع القرار كي يقرأ تاريخ المغرب ويوظفه في صناعة هذا القرار